للدين للدين يا قلبي لا تلوم والحقعد للدين ولا تقرب لئيم النفس للدين ألف مبروك كذب اليوم ألف مبروك زف اليوم للدين انولد آخر العتر الأحمد يا صلوات لابو فاضل وين الايادي؟ ها عم لابو فاضل وين الايادي لابو فاضل ها؟ مو كلها رافعه اياديها عم الاخو زينب بن يرفع ايدها سمع عباس جبرائيل بافاق سمينادي ينادي ايه انا اللي هزيت مهدي حسين ياهل يوصل مجادي عم قام وجاوب العباس ترانا بيوم ميلاد حسين اليهز كاروك وهو العدل ها عمها وبشيل, وبشيل الزينب وبشيل الزينب وبشيل الزينب غطاين وبشيل الزينب وبشيل الزينب غطينا وبشيل الزينب وبشيل الزينب غطينا وبشيل الزينب الله يوفقكم إن شاء الله يعطيكم العافية يا المهدي جينا صحوف تدرينا بشواقنا ونهن وعلينا نقصد القبر حسين يا أغلى من العين بشواقنا ونهن وعلينا هسه نريدكم شوي يساعدونا بالجواب والصفقه. صل على محمد وال محمد. شبابنا عيني. تعالوا لنا شوي لهنا. احمد لهنا شوي لهنا. أريدكم ويانا. ويا المهد جينا زحف تدرينا. بشواقنا ونهن والينا عم نقصد القبر حسين يا اغلى من العين امير عيف الوادي بشواقنا ونهن والينا بشواقنا ونهن والينا يا المهدي جازحو فتدرينه ها بشواقنا ونهن يا المهدي جازحو فتدرينه بشواقنا ونها والينا نقصد القبر حسين يا اغلى من العين نقصد القبر هذا ونها ونهن والينا ونها ونهن هي و... المهد جانا نزحف تدرينا بشواقنا ونها والينا يا المهد جانا نزحف بشواقنا ونهن والينا نقصد القبر حسين يا أغلى من العين نقصد القبر بشواقنا ونهن والينا بشواقنا ونهن والينا بشواقنا ونهن كل عاشق بهاليوم قلب عليك يحوم يا ناصر الدين يا ناصر ال... ويردد بكلمات كل اللي يضدك ما تب كل السلطين بكل صله بكل الصل... كل اللي يضدك حائر بحزننا واحنا على حبك صرنا نتغنى كل اللي يضدك حائر بحزننا واحنا على حبك صرنا نتغنى يا صورة التكوين يا اغلى من العين يا صورة ال... يا اغلى من العين بشوقنا ونهن وعلينا بشواغنا بشواقنا ونهن والينا بشواقنا ونهن يا المهد جانا زحوف تدرينا يا المهد جانا زحوف تدرينا بشواقنا ونهن والينا يا المهد ج بشواقنا ونهن والينا نقصد القبر حسين يا اغلى من العين نقصد القبر بشواقنا ونهن والينا بشواقنا طال الصبر مولاي طوّل علي هواي نترجّ نوراك نترجّ يا المهدي وعدك وين ما بينا حمل سنين ندعى أي ندعى جدك عالي اللي جدك عالي اللي ندعو لحضورك عجل ظهورك طول غيابك يا الغالي وينك تنطر احبابك عجل ظهورك طول غيابك يا الغالي وينك تنطر احبابك جدك ابو الحسن يا اغلى من العين بشوايقنا ون هنوا صلى على محمد وال محمد عمها خوتها هاي الصفحة هاي الصفحة تعبانة طبعا ها عمها هلا هلا ها, هل هل ها خوتها عم أريد أكتب قصيدة الفا امال الزهراء وكون حسين والعباس يسمح عم وانا دري اذا للزهراء اكتبيت تقل للحراق اوقف عيد مطلعها اريد الكلمه هاي اللي يا زهراء مو مره عشر مرات اسمحها عمها ها والحيدر سمح الهوس والحيدر ها والحيدر سمح والحيدر حيدر لو بطل ديني لو حيدر لو لو حيدر لو بطل ديني لو حيدر لو لو حيدر لو, لو, حيدر لو بطل ديني